دم رکھنے کے لیے اللہ بھی چاہیے اور اونٹ باندھنے کے لیے گراؤنڈ ریالٹی پہ چاہیے لوگوں کو سمجھنے کا طریقہ چاہیے ہر بندہ ایک یارڈ سٹک سے نہیں چلایا جا سکتا بھائی جان تو اگر آپ لوگوں کو نہیں جانتے کہیں پر گیت علی طریقے سے دکھتا ہے کہیں پر ڈیل علیدہ طریقے سے ہوگی سیاستیں الگ الگ طریقے سے گرم ہو نہیں اگر آپ نے اپنے آپ کو پہنچانا ہے کہیں پر تو اینڈ میں اگر ماں کا شریقا بھی گھر نہیں آنا اور پیو کا شریکا بھی گھر نہیں آنا اور لوگوں نے فون ہی نہیں نہیں کرنے سارے گند کے کے بعد بھی لوگ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے اور آپ اپنے آپ اتنا ریجڈ سٹینڈ لے کے بیٹھے ہوئے کی کیونکہ میں منافقوں کے ساتھ چل نہیں سکتا فائن ٹاک ٹو دا ہینڈ میں جو کسی سے رشتہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ کیسی زندگی ہے ایک مسلمان کی کہ لوگ ہی نہیں اس کیرگ اور لوگ لوگوں کی فکر تو شریعت سے ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ وہ زیادہ پاورفل مسلمان ہے جو لوگوں میں جاتا ہے ان کے کلچرل ڈفرینس ان کی ذات ان کی برادریاں ان کی حیثیتیں ان کی معاشی مالی ہر لحاظ سے جو افطراک ہے اس کی بیسس کے اوپر ان کا طنز ان کا مزاح ان کی ان کنڈولنسز ہر جہاں پہ جو فرق ہے ان کو برداشت کرتا ہے کمیونٹی میں جیلڈن رہتا ہے بنسبت اس مسلمان کے جسے ایک ہٹ لگتی ہے منہ سے جانتا ہے تو جا کے ہے اس کے لیے دل چاہیے جگر چاہیے القل. دل چاہیے آپ کو اس کے لئے. تو لوگ نہیں سمجھ آئے فیصلہ آپ کا ہوگا لوگ کنٹرول لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے آپ, آپ کو اپنے کتنے لیئرز رکھنے آگے بات کرنے کے لیے اجی سلام علیکم طبیعت کیسی مزاج سی کہ آپ کا فلان اچھا کو اس سے زیادہ قریب رکھنا اسے ہے اس سے کتنا کھلنا ہے اس سے زیادہ قریب رکھنا کتنا ہے کتنا کھلنا ہے رستے نہیں بن سکے کیونکہ ہمیں پیپلز مینجمنٹ نہیں ہے اور سوریہ بکرا کی سٹارٹنگ ہی چینج بھی, مؤمنی. سور بھی آپ کی. کرتا ہے دیکھنا چاہتا ہے کہ سب میرے ساتھ ہوں جیتنا چاہتا ہے لوگ میرے ساتھ ہوں رشتے دار میرے گھر میں ہوں وہ اپنی بیوی بی سے یہ کہنے کی جرت کر سکتا ہے کہ ہمیں اپنا ظرف بڑا کرنا ہے لوگوں کو کرنے کے لیے کیونکہ پنجابی کی مثال ہے جتنے دو برتن ہوں پتر وہ ہمیشہ کھڑکتے ہیں وہاں پر تو انسان دو کہیں پر بھی ہوں گے میاں بیوی بی ہوں گے وہ رشتہ آپس میں ضرور ٹکرائے گا یہ انسان کی اپنی تربیت تسکیا محاذبہ مجاہد النفس ہوتا ہے جو انسان کو لوگوں کے ساتھ جلن ہے ان کے ساتھ چڑھاتا ہے پھر ان کو اٹھاتا ہے ایک نیچے جائے گا اس کو پکڑے گا اس کو پکڑیں گے وہ نکل جائے گا وہ پکڑیں گے وہ نکل جائے گا اس لیے تو ہر نبی ماضی میں جانتے لوگ فائل سیرتیں بایوگرفیز یہ زندگی کیسے بنائیں گے میں جاننا چاہتا ہوں میں جاننا چاہتا ہوں ہے, یہ کیسے یوں بن جائے گی یہ اتنے کیئرلیس مزاج میں لائف کیسے بن جائے گی استادوں کا لوٹا اٹھائے ہوئے کیسے لائف بن جائے گی खुद करना है फाइन हां माई वे और द हाई अगर वाला कॉन्सेप्ट है फाइन यूल देर आप पहुंच जाएंगे लेकिन जब तक आप पहुंचेंगे ना सर वसाइल नहीं होंगे आपके बहुत से लोग आप पर यकीन नहीं रखते होंगे बहुत से लोगों के आपने दिल दिखा दिए होंगे बहुत से लोगों के आगे आपने इमेच्योर एटीट्यूड दिखाया हुआ होगा बहुत से लोगों ने आपने अपना डंगरपन दिखा दिया होगा बहुत से लोगों को आपने नाराज कर दिया होगा بہت سے لوگوں کو آپ نے اندر کی اپنی ولیبلٹیز دکھا دی ہوں گی بہت سے لوگوں کو آپ نے اپنی بے دینی دکھا دی ہوگی بہت سے لوگوں کو آپ نے بہت زیادہ دینداری دکھا دی ہوگی بہت سے لوگوں کو آپ نے بہت سیاسی اینڈ دکھا دیا ہوگا بہت سے لوگوں کو آپ نے بڑا ایک چنڈ قسم کا ایٹیٹیوڈ دکھا دیا ہوگا بہت سے لوگوں کو آپ نے بہت کنجوسی دکھا دی ہوگی بہت سے لوگوں کو بہت سنجیدگیاں دکھا دی ہوں بہت سے لوگوں کو بہت مزاق اور تمسک غیر سنجیدہ نان سیریس ایلیمنٹ دکھا دیا ہوگا بہت سے لوگوں کو نے اپنا نان دکھا دیا ہوگا بہت سے لوگوں کو آپ نے اتنی پلاننگ, پلاننگ پلاننگ پلاننگ پلاننگ کر دی ہوگی اور ڈسٹ نہیں لے کے بتا دی ہوگا کہ یہ کر ہی نہیں سکتا زندگی کے اندر بہت سے لوگوں کو آپ نے غلط فیصلے دکھا دیے ہوں گے اور بہت سے لوگوں کو آپ نے بےفضول فیصلے دکھا دیے اور بہت سے لوگوں کو بہت زیادہ فیصلے بتا دی ہوں گے کچھ نیو کمرز کو کچھ زیادہ نالج دے دی ہوگی اور کچھ لیٹ کمرس کو آپ نے پوزیشن نہیں دی, دی ہوں گی اور کچھ لیٹ کمرس کو آپ نے دوسرے رول سے نہیں گزارا ہوگا بہت سے لوگوں میں روب نہیں ڈالا ہوگا بہت سے لوگوں کو امید نہیں دی ہوگی بہت سے لوگوں میں فضول کی ڈال دی ہوگی. بہت سے میں تبدیل کر دیا ہوگا کچھ کو بالکل ہی اٹھا کے پھینک دیا ہوگا اور اس کو ہارنس نہیں کیا ہوگا اور کچھ ڈاؤن کو نہیں اٹھا سکے ہوں گے بکوز یو مس کیلک لائف کیونکہ ہم क्योंकि हमने जिंदगी को نہیں नहीं جا, کیونکہ क्योंकि हमने میاروں को सही नहीं جانچا کیونکہ ہم نے جذباتوں کو صحیح نہیں جانچا کیونکہ ہم نے مزاجوں کو صحیح نہیں جانچا کیونکہ ہم نے شرح وزع قطع کو صحیح نہیں جانچا اور اس کے بعد جب زندگی ہاتھوں سے نکلی تو کاش اگر مگر ہی رہ گیا انسان کے پاس اور اللہ کے بھی موط... اللہ کو بھی نہیں سمجھا ہم نے کہ کیسے کم منفیت ان قلیلت ان سے غلط ادفیت ان کسی اسٹیبلش ہوتا ہے کہ کتنے ہی کم لوگ ہوتے ہیں گنتی کے اندر اللہ کہتا ہے مگر وہ بڑے بڑے نظریات پر غالب ہو گئے وہ بڑی بڑی ریسرچز پہ غالب ہو گئے وہ بڑے بڑے گروپس اور آرگنائزیشن پہ غالب ہو گئے ہاؤ ہاؤ ڈز اٹن کیسے ہو سکتا ہے اگر صرف میٹا فزکس دعائیں ہی کرنی اور پہ کام نہیں کرنا زندگی میں آ سکتا ہے جس میں یہ دونوں دونوں کا امتزاج اور بلینڈ نہیں ہوگا اور یہ کب شروع کرنا ہے سیکھنا ہی ہم نے زندگی کو چار ہزار کروڑ کے آدمی کے سامنے چار سو سا روپئے جیب میں بیٹھ کے کیسے کنونس کریں گے آپ اس کو؟ کہ میں کام کا شخص ہوں کیسے آپ کا مجھے لے تاکہ بہت سے آپ کے آگے کیسے ایڈمیشن ہوگا دیوار کے انسان جان سکتا ہے واقعی بڑے سسٹم کیسے چل سکتے ہیں جب شروع میں آج اپنائی ہوگی جب شروع کے اندر انٹرویو کے اندر آپ نے وہ زیادہ آبس دکھا دیا تو بھی لوگ دور ہو جائیں گے اور بالکل ہی کسی قسم کا آپ نے لگاؤ نہیں دکھایا تب بھی لوگ کہیں گے اس میں پیشن اور فلیر ہی نہیں ہے یہ مینج کیسے کرنا سیکھے گا انسان گراؤنڈ کے اوپر کیسے قائل کرے گا پنجابیوں سے بات کرنی نہیں آتی اگر اگر ان کراچی والے گل کرنا نہیں آتی اسے پٹانوں اور پشتونوں کو ہینڈل کرنا نہیں آتا اسے فوجیوں کو ہینڈل نہیں کرنا آتا اسے پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹس کو ہینڈل کرنا نہیں آتا وہ ان کے جگنس اور ٹرمنالوجی میں بات نہیں کر سکتا اسے پاکستان کے ڈریس کوڈ کی حیثیت نہیں پتا ڈیورسٹی قائل کریں گے ہم لوگوں کو کیسے قلت میں قائل کریں گے کہ میں کسرت کھڑی کر سکتا ہوں ہاؤ یو گوس آئی دا مین ساتھ دیں آپ میرا اور اگر نہیں ہو سکا اور نہیں کرنا تو فائن زندگی جینے کا نام ہے یارو مرنا سب نے کلو نہ سنزائے بدلو لیو این آنریبل لائف مین لائف از اے کوڈ ود اے ویژن ڈٹرمنیشن پرسورینس کنسٹنسی سرٹنٹی نیلٹ ہارڈ